Joo, tosiaankin, niin mun nimi on Pirjo Kulju ja tulen tuosta Tampereen yliopistosta ja mä toimin siellä äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan lehtorina ja opettajan koulutuksessa sitten äh, tosi paljon tätä lukutaitoasiaa sitten pohdiskelemme yhdessä noiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Ja nyt sitten tässä esityksessä minulla olisi näkökulmana nimenomaan nettilukutaito. Ja äh, Ajattelin jäsentää tätä mun esitystä niin, että mä ensin vähän ö, jotenkin niin jäsentäisin sitä lukutaitoa, niitä käsitteitä ja sitten sitä, että mitä se net, kriittinen nettilukeminen voisi olla. Sitten ajattelin ihan, että voitaisiin katsoa muutamia esimerkkejä, miten ihan siellä käytännön konkreettisessa koulutyössä näitä asioita voisi oppilaiden kanssa käsitellä. Ja, ja tota, ihan lyhyesti taustaa sen verran vielä, että Tällä hetkellä työskentelen Critical-hankkeessa, joka on strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, jossa meillä on sitten yhteistyökumppaneina Helsingistä ja Jyväskylästä myöskin tutkijoita mutta, ja paljon erilaisia yhteistyökumppaneita myöskin kirjastojen kanssa tehdään sitä yhteistyötä. Ja tässä isossa hankkeessa meillä on nyt sitten se motiivi ja tavallaan se iso päämäärä, että jotenkin pystyttäisiin tukemaan nimenomaan lasten ja nuorten sitä kriittisen lukutaidon kehittymistä. Ja yksi taustatekijä sille, että meillä korostuu tässä tällä hetkellä aika pitkälle juuri nettiympäristön, on juuri se, että niin kuin kaikki tiedetään tämän hetken yhteiskunnassa, niin se väärä tieto nimenomaan siellä internetissä on sitten tai internet on nimenomaan se väylä, jota kautta se väärä tieto joko tahallisesti tai tahattomasti nykyään hyvin helposti sitten leviää. Ajattelin aloittaa ihan tällaisella pienellä esimerkillä. Tämä on jokin aika sitten, oli 2011, niin Fukushiman ydinvoimala-onnettomuus, minkä varmaan muistammekin. Ja tuota, siihen liittyen sitten tällainen kuva sosiaalisessa mediassa, eli tällaisessa Imkur-kuvapalvelussa tästä Fukushiman ydinvoimala-onnettomuuden seuraamuksista esitettiin. Eli tässä Kuvan julkaisija sanoo, että nämä olisi tällaiset Fukushiman päivän kakkarat tässä kuvassa. Ja hän niin kuin haluaa sanoa sitä tässä, tällä kuvallansa, että tämä ydinvoimalla onnettomuuden seuraamukset on ollut tällaiset, että on kasvanut tällaisia muuntuneita päivän kakkaroita. No miksi mä otin sitten tämmöisen vähän vanhan esimerkin tähän alkuun on se, että amerikkalaiset tutkijat ovat käyttäneet tätä esimerkkiä tai tätä tekstiesimerkkiä tarkastellessaan amerikkalaisten nuorten kriittistä nettilukutaitoa. Ja he kysyivät oppilaita tällaisen kysymyksen, että onko tämä teksti heidän mielestään vakuuttava todiste tämän ydinvoimala-onnettomuuden vaikutuksista ympäristöön. Ja nyt sitten tulokset olivat siinä mielessä niin kun mielenkiintoiset, että amerikkalaisista yläkouluikäisistä, niin, ei anteeksi, high school-ikäisistä, eli lukioikäisistä, niin hyvin alkeistasolle jäi peräti 73 prosenttia näistä oppilaista. Ja sitten 18 prosenttia oli tämmöisellä aika edistyneellä tasolla. Eli huomattiin se silloin tässä tutkimuksessa, että aika paljon vielä näyttäisi siltä, niin on tällaista niin kuin taitamattomuutta siinä, että osattaisiin kyseenalaistaa erilaisten niin kuin nettitekstien tarjoaman tiedon luotettavuus. Ja tämän tyyppisestä lähtökohdista nyt sitten seuraavaksi jotain. Tässä varmasti näkyy pienellä noin tekstit, mutta minä punaisella täppäsin tuohon sen kohdan, joka tässä niin olisi ehkä se kiinnostava taustatieto. Eli me ollaan Reijo Kupiaisen ja Mari Pienimäen kanssa jokunen vuosi sitten tehty tällainen iso kysely luokanopettajille monilukutaidosta. Eli miten luokanopettajat Suomessa sen monilukutaidon käsittää ja minkälaisia asioita he siihen liittävät ja miten he niin määrittävät sen, että kuinka paljon he näitä asioita omasta mielestänsä ovat omassa opetuksessaan käsitelleet. Ja yhtenä asiana, mitä kysyttiin, oli se, että kuinka paljon olet opettanut viimeisen lukuvuoden aikana nettitekstien lukemista. Ja se on tuo alempi punainen täppä tuolla. No, nyt luokanopettajista sitten, niin varsin moni, eli 26 prosenttia yhteensä vastasi, että ei lainkaan tai hyvin vähän. No, tämä tuntuu tietysti aika suurelta määrältä, että neljännes vastaa tällä tavalla. Sitten toisaalta taas sitten siellä on se yli lähes 30 tai no tarkkaan ottaen 31 prosenttia, jotka vastasivat, että melko paljon tai erittäin paljon. No ehkä tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että, että voi olla hyvinkin niin erilaisia opetuskäytänteitä ja, ja tavallaan oppilas voi, voi saada hyvin erilaista opetusta, ajatellen vaikkapa tätä lukutaidon osa-aluetta. No tässä on vielä vähän tarkemmin eriteltynä, niin miten ensimmäisellä, toisella, kolmannella, neljännellä, viidennellä ja luokalla opettavat luokanopettajat vastasivat, eli siitä ehkä voisi nostaa esille tuon yksityiskohdan, että voisi kuvitella, että kutosluokalle mentäessä tämänen tämmöinen niin nettilukemisen opettaminen lisääntyisi, mutta tässä meidän kyselyn perusteella niin se jopa väheni ajatellen verrattaessa vitosluokan opettajia ja kutosluokan opettajia, eli samanlainen tämmöinen niin kuin polarisaatio siellä näkyy. Toki suurin osa, lähes lukoon puolet opettajista vastasi, että jonkin verran, mutta sitten siellä on nämä ääripäät olemassa. Ja jos äsken tuo esimerkki, että kuinka paljon nettilukemista opetetaan, niin sitten se toinen etuliite, johon tämä otsikokin liittyy, niin oli kriittinen nettilukeminen. Niin itse asiassa tämä kriittinen lukeminen on aika hankala käsite ja voi olla, että noihinkin äskeisiin tuloksiin täytyy suhtautua sillä tavalla kriittisesti, että et se lukutaidon käsite on niin moninainen, että mitä, mitä tarkoitetaan kriittisellä lukemisella tai mitä, milloin se on sitä nettilukemisen opettamista se opettaminen. Mutta oikeastaan kriittinen nettilukeminen voidaan ehkä näinkin yksinkertaisesti niin kun määritellä, että se ei ole niin kun vaan sitä negatiivista asennetta vaan se on tai vastustamista, vaan se on erittelevää ja arvioivaa lukemista ja ajattelua. Ja sitten jos ajatellaan suomalaista perinteistä lukutaidon opetusta, niin kriittistä lukutaitoa ja sen opettamista on meillä aina ollut. Meillä on ollut medialukutaidon opetusta, meillä on ollut äidinkielessä monissa muissakin aineissa tällaista niin analysoivaa, erittelevää lukutaidon opetusta, joka siihen kriittisyyteen nimenomaan liittyy. Mutta nyt sitten toisaalta tämä internet on kyllä tuottanut sitten sillä tavalla uudenlaisen tilanteen, että tätä täytyy entistä tarkemmin ja ehkä niinku uudista, uudistavasti myöskin ajatella sitä kriittisen lukutaidon opettamista. Et jos ajatellaan nettiä tämmöisenä lukemisympäristönä, niin siinä ei ole samalla tavalla sellaisia portinvartioita, niin kuin ehkä tämmöisessä vanhassa ajassa oli, että, että joku ikään kuin tarkisti sen tiedon tai oli kustannustoimittajat. Nyt tarvii ikään kuin kriittisellä lukijalla olla se tieto, että millä tavalla se julkaisupaikka siinä internetin paikassa, mistä sästä tekstejä katsot, niin varmentaa sitä tiedon, tiedon luotettavuutta tai sen tekstin oikeellisuutta. Tässä sitten seuraavaksi ajattelin, että ennen kuin menoihin esimerkkeihin, niin yrittäisin hieman jäsentää sitä kriittistä nettilukutaitoa osana sitä koulun lukutaidon opetusta, ja nyt jos ajatellaan sitä perusopetuksen opetussuunnitelmaa, niin tiedämme, että sinne on istutettu tällaiseksi lukutaitojen sateenvarjokäsitteeksi tämä monilukutaidon käsite, ja itse näkisin, että tämä tämmöinen niin kriittinen nettilukeminen samalla tavalla kuin medialukutaito, johon se myöskin liittyy, niin on osa tätä tällaista nimenomaan eri, kaikkia eri oppiaineita läpäisevää laaja-alaisen osaamisen aluetta osana tätä monilukutaitoa. Ja sitten toinen tärkeä näkökulma, minkä tässä esityksessä haluan tuoda esille, mikä liittyy näihin, on tämä oppiainekohtainen eli niin sanottu tiedon alakohtainen lukutaito. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos me jostakin asiasta sieltä netistä etsitään tietoa jos jossakin kouluopetuksen oppiaineista, niin se on sen ikään kuin sen opetta, sillä opettajalla on siitä omasta oppiaineistansa se asiantuntemustieto siitä, että mitkä ovat niin tässä minun tiedonalalla ja minun niin ne keskeisimmät tavat esittää sitä tietoa netissä. tai tai ketkä tässä ovat minun mun oppiaineen asiantuntijoita. Esimerkiksi, ketkä ovat vaikkapa historian alan asiantuntijoita, ketkä sitä tietoa, kenen voisi olettaa esittävän luotettavaa tietoa sen oman asiantuntemuksensa myötä netissä. Niin Tavallaan tämä tiedonalakohtainen lukutaito tulee siinä kohtaa varsin tärkeäksi, kun puhutaan kouluopetuksen näkökulmasta siitä tutkivasta nettelukemisesta ja tiedonhausta. No vaikka tässä nyt on vain muutama lukutaitokäsite, niin esimerkiksi tuossa äsken Jussi Okkosen esityksessä tuli esille digitaalinen lukutaito ja sitten meillä on totta kai kuvan lukutaito ja niin edespäin. Eli tämä lukutaito itsessään on todella niin semmoinen vaativa käsite ja sen takia minä itse ainakin näkisin hirveän hyvän, että tässä Uudet lukutaidot-hankkeessa on lähdetty niin opettajien tuoksi jäsentämään tätä aluetta. Eli moni tutkija on ihan todennut sitä, että tämä lukutaito, lukutaitokäsitteiden moninaisuus ja itse asiassa sen lukemistoiminnankin niin moninaisuus ja sen lukemisympäristöjen moninaisuus, niin se on suorastaan ihan ammatillinen haaste opettajille. Siksi tällainen jäsentäminen, mitä tässä työssä uudet lukutaitot hankkeessa on tehty, niin on kyllä varmasti niin kuin hyväksi. Ja lisäsin tuohon kuvioon myöskin tuon peruslukutaidon, eli, niin, taidon, eli niin kuin siinä tämän päivän aloituspuheenvuorossa kuultiinkin, niin sieltä kumpuaa kyllä sitten sitä taitoa, jota tarvitaan myöskin tässä kriittisessä tutkivassa No Yksi esimerkki, miten lukutaito on jäsennetty, niin on tällainen neljän resurssin malli. Friborgin ja Lukin aikanaan esittämä, ja tästä jotkut lukutaitotutkijat ovat kommentoineet, että tämä on aika lyömätön malli, kun pyritään määrittelemään sitä, että mitä lukeminen on. Ja linkitän tätä sillä tavalla tänne nettilukutaitoon, että jos ajatellaan tätä eka roolia, minkä he tässä jäsentää, ja jonka ovat nimenneet koodin murtajaksi, niin on itse asiassa tänä päivänä aika tärkeää. Sillä nimittäin tarkoitetaan sitä, että Koodimurtajan roolissa se lukija tunnistaa sen tekstin tekstilajin, tunnistaa, no itse asiassa tunnistaa jo myös ihan sen kirjoitusjärjestelmän, eli osaa vaikkapa tätä meidän ortografista systeemiä tulkita kielen kirjoitusjärjestelmää ja tunnistaa ne tekstin osia. Eli nyt jos ajatellaan vaikkapa tätä kuvakaappausta Helsingin Sanomien lastenuutisista, niin nähdään, että sieltä Koodinmurtaja tunnistaa esimerkiksi sen, että kuka on, mikä on tekstin otsikko tai kuka on se toimittaja, joka se on kirjoittanut tai kuka on se julkaisija. Eli tunnistaa sieltä sen Helsingin Sanomat tämmöisenä niin kuin julkaisupaikkana ja julkaisijana. No nyt sitten, jos ajatellaan nettisivuja, niin tällaiset ihan perusjutut, eli näiden osien tunnistamiset eivät enää välttämättä olekaan niin selviä. Ja nyt kun me ollaan kysytty tämmöisistä isoista kyselytutkimuksilta tai yläkouluikäisiltä, tai peruskoulun oppilailta erilaisten osien tunnistamista näistä nettiteksteistä, niin huomattiin, että esimerkiksi uutistoimittajan nimi tästä, tästä esimerkistä, niin sekä kutosista että yseistä, niin 84 prosenttia tunnisti sen uutistoimittajan nimen sieltä. No, Voisi ajatella, että se on aika paljon, mutta toisaalta siellä on taas sitten aika iso määrä niitä, jotka eivät tunnistaneet siitä sitä uutistoimittajan nimeä. Ja sitten jos lähdettiin kysymään sitä, että mikä on se lehti, johon lasten uutiset kuuluu, niin sitten se olikin jo paljon vaikeampaa. Eli vaan semmoinen 60 prosenttia oppilaista tunnisti sen, että se kuuluu tähän Hesin sanamiin tai lasten uutiset. Ja sitten kun Yseltä kysyttiin vielä, että kuka on uutisen julkaisija, niin sitten se prosentti, oikein vastaan prosenttiosuus tippui jo 16 prosenttiin. Ja sitten kun sinne nettisivulle tulee vielä kaikenlaista niin mainosta ja muuta, niin näiden. Peruskoodien ja osien tunnistaminen nousee arvoon arvaamattomaan. Ja sieltä voi jo lähteä liikkeelle sitten alakouluikäisten kanssa. No Merkitysten rakentajan rooli voisi ajatella tällaiseksi, mitä on perinteisesti ajateltu ehkä siksi ymmärtämiseksi, tai joskus käytetään vanhastaan käsitettä sisällukutaito, eli sen perus sanoman ymmärtämistä. Sitten tekstin käyttäjän roolissa sitten ymmärretään, että mihin, mikä sen tekstin käyttötarkoitus on, että mikä on esimerkiksi uutisten funktio. Ja sitten tämä tekstianalytikko on se, jossa tulee tämä kriittinen nettilukeminen tai kriittinen lukeminen ylipäätänsä sitten mukaan, eli taito arvioida tekstejä analyyttisesti tai kriittisesti. Ja tässä esimerkiksi vaikka palasten uutisten kohdalla voidaan vaikka kysyä ja pohtia, että no, minkä takia esimerkiksi Helsingin sanomat julkaisevat lasten uutisia ja lähteä sillä tavalla avaamaan tekstin taustoja. No nyt sitten, jos tuossa oli pohjaa vähän siitä, että miten sitä lukemista voisi jäsentää, niin sitten. Seuraavaksi esittelisin teille muutamia esimerkkejä ja näkemyksiä siitä nettilukutaidon opettamisesta. No, nyt koulussa aika tyypillisesti tehdään sellaisia tehtäviä monessa eri oppiaineessa, että annetaan tehtäväksi etsiä tietoa jostakin asiasta ja sitten tehdä sitten joku tuotos. Se saattaa olla vaikkapa joku esitelmä, johon tehdään PowerPointia tai sitten se saattaa olla joku esse, johon sitä tietoa etsitään. Eli tavallaan se voi olla hyvin monenlainen se tuotos. Mutta varsin usein uskaltaisin sanoa, että tämän tyyppinen prosessi kuvaa jollain tasolla aika monia eri tehtäviä, mitä koulussa tähän liittyen tehdään. Et se lähtee sieltä tiedonhausta ja sitten niiden tekstien arvioinnista. Eli että tunnistetaan pääasioita sieltä tekstistä ja osataan varmentaa sitten sen tekstin luotettavuus. Tai sitten osataan kyseenalaistaa se luotettavuus. Ja tämä nimenomaan tutkimuksissa nyt tämä taito kyseenalaistaa... Siinä tiedonhaussa se nettitekstien luotettavuus niin on osoittautunut aika haasteelliseksi asiaksi, ja se olisi juuri se, mihin myös pitäisi ehkä vielä kiinnittää huomiota opetuksessa. Ja tässä kohtaa tulee mukaan myös oppiainekohtaiset näkökulmat, eli että jos ajatellaan sitä tiedon arviointia ja niitä nettitekstejä, niin mikä on juuri vaikkapa siinä historian oppiaineessa ja tässä historian tehtävässä se tavallaan se kriittinen tieto, että osaan arvioida sitä historian tietoa. Ja tähän tarvitaan sitä aineenopettajan osaamista, että hän osaa siinä sitten ohjata ja tukea oppilaita. Ja sitten jos ajatellaan tällaista synteesin laatimista näistä useista eri lähteistä, niin se on itse asiassa aika haasteellinen tehtävä. Ja siinä kohtaa tarvitaan jo esimerkiksi, jos puhutaan vaikkapa esseen kirjoittamisesta, jossa näitä tietoja yhdistellään, niin ihan satsausta niin kuin tekstin prosessin tukemiseen ja opettamiseen. Ja nyt kaikki nämä vaiheet itsessään on sellaisia, joista voisi pitää sitä omaa, tai pysähtyä siinä jota, opetuksessa, joista voisi niin sitten tehdä erilaisia harjoituksia ja syventyä tarkemmin niihin asioihin. Tässä mun esimerkki tässä diassa nyt oli käsityön kutosluokan tehtävä, että oppilaat, oppilaat saavat tehtäväksi etsiä tietoa kuidusta, että mistä kuitua saadaan ja niin eteenpäin. Tämä esimerkkitehtävä on vielä tämmöinen ehkä varsin helppo, mutta jos varsinkin, kun mennään yläkouluun saatikka lukioon, niin tehtävät ja nämä aihepiirit eri oppeja tulee jo varsin kompleksisiksi ja joutuu todella puntaroimaan niin kuin se oppilas, kun se etsii sitä tietoa netistä, niin nimenomaan sitä luotettavuutta ja sitten sitä painoarvoa, mikä sillä tekstillä on sitä hänen aiheesta. Tällä tavalla nyt sitten on jäsennetty sitä nettitekstin luotettavuuteen luotettavuuden vaikuttavia tekijöitä, eli kun se oppilas etsii tietoa, niin sieltä hän, hänen tulisi, niin kuin, tai kriittinen lukija niin kuin osaisi arvioida ainakin näitä neljää eri osa-aluetta. Sieltä nousee esille kirjoittajan asiantuntijuus, sitten sen kirjoittajan tarkoitusperät, onko siellä esimerkiksi jotain kaupallista motiivia vai mikä hänen niin kuin se tarkoitusperänsä sen tekstin kirjoittamiseen on. Niin sen tunnistaminen on aika tärkeätä. Sitten sen julkaisupaikan julkaisukäytänteet. Ja tosiaan niin kuin taisin tuossa mainitakin, niin ei samalla tavalla ole niitä varmentavia keinoja joka paikassa. Tai esimerkiksi blogitekstejä voi nyt kirjoittaa kuka vaan, kun taas sitten esimerkiksi lehtien nettisivuilla on vielä toimittajan eettiset säännöt ja tavallaan tällaisia tietoa, tiedonluotettavuutta varmentavia käytänteitä. Eli näistä tiedostuminen ja sen julkaisupaikan näkökulmasta olisi sitten tämä yksi näkökulma, kun oppilas sitä tekstiä niin arvioi kriittisesti. Sitten evidenssin laatu, eli jos siinä nettitekstissä sitten niin väitetään jotakin, jostakin asiasisällöstä, niin se vaatii sitten sen tekstin rauhallista lukemista, ja sieltä pitäisi sitten pystyä tunnistamaan, että mitä se kirjoittaja väittää ja millä hän perustelee ne väitteensä. No näiden perusasioiden lisäksi niin sieltä totta kai sitten vielä löytyy esimerkiksi sellaisia tietoja, kuten vaikka, että milloin se teksti on julkaistu, kuinka vanhaa se on. Ja, mutta esimerkiksi vaikkapa nettisivun ulkonäöllä ei ole enää sellaista merkitystä, mitä aikanaan, kun internet enemmän oli alkuvaiheessaan, niin kaikkien ihmisten tiedonsaannin paikkana, niin silloin saattoi jotain merkitystä ehkä ollakin sillä, että relevantimmalla ja luotettavammalla julkaisupaikalla saattoi olla asiallisemman näköiset sivut, mutta enää, ehkä enää nykypäivänä se ulkonäkö ei ole sellainen tekijä, jonka perusteella voit päätellä sitä, että onko se tieto siellä luotettava vai ei. No, mulla on tuossa diassa nyt muutama tuollainen tutkimustulos, kun on tarkasteltu, miten suomalaiset peruskouluikäiset oppilaat ovat, ovat osanneet kriittisesti niin kun lukea nettitekstejä, niin joitakin tutkimustuloksia, tässä nostasin esille, niin kutosluokkalaisista noin puolet osasi kyseenalaistaa tällaisen kaupallisen energiajuomia käsittelevän nettiteksten luotettavuuden ja vain noin 20%, 19 prosenttia selvästi tunnisti, että siinä oli kaupallinen motiivi siinä tekstissä. Ja sitten kun kutosluokkalaisia on tarkasteltu heidän taidoissaan, niin sit on tehty tutkimuksia, joissa heille on opetettu näitä asioita, nimenomaan tämän kuvion tyylisesti jäsentäen. Niin tämmöisessä 12 tunnin mittaisessa opetusjaksolla niin havaittiin, että oppilaat kehittyivät aika hyvin tuon kirjoittajan asiantuntijuuden kriittisessä arvioinnissa, mutta sen sijaan sit esimerkiksi se evidensin laatu, että millä hän perustelee sen tietonsa, niin se on jo sellaista, että se vaati vielä enemmän harjoittelua. Mutta kuitenkin tuommoisessakin ajassa päästiin jo hyvinkin tuloksiin. Eli oppilaat osa osasivat jo perustella sen tyyppisesti, että joku sivu on luotettava, koska siinä sanotaan, että lastenlääkäri kertoo asioista, kun kyseessä oli tietokonepelaamista käsittelevä nettiteksti. Eli ymmärrettiin, että lastenlääkäri on tässä tähän aiheeseen liittyen tällainen luotettava asiantuntija. Ja sitten, jos on lukiolaisia katsottu, niin Kiilin ja kumppaneiden tutkimuksessa havaittiin, että, että kyllä osattiin, lukiolaiset osasivat kyllä luotettavat ja epäluotettavat tekstit niin kuin erotella toisistaan, mutta sitten kun heitä pyytää perustelemaan niitä luotettavuusarvioita, niin silloin ne jää aika pinnallisiksi ja ei se niin jäseny välttämättä aina kauhean hyvin se perustelu, että miksi joku on luotettava tai joku on ei luotettava nettiteksti. No Tässä on minulla esimerkki, että miten... Esimerkiksi koulussa konkreettisesti voisi lähteä tarkastelemaan kirjoittajan asiantuntijuutta. Tämä on meidän luokan opettaja-opiskelijoiden kehittelemä esimerkkitehtävä, jota testattiin tuolla Tampereen normaalikoululla nyt tässä viime syksynä ja toimii erittäin hyvin. Haluaisin sen takia että sen tuoda teille tähän esimerkiksi. Eli esimerkiksi voidaan lähteä tällä lailla liikkeelle, että kuvitellaan, että haluat tietää, että tarvitsevatko kissat d vitamiinia Niin kenen viesti on luotettavin? Ja Ensimmäisenä vaiheena tarkasteltaisiin pelkästään vain näitä kuvia, jolloin voidaan pohtia sitä, että miten paljon ihmisen ulkonäkö tai kuvassa esiintyvät asiat voisivat vaikuttaa siihen, että kuka on asiantuntija. Seuraavassa vaiheessa saatiinkin sitten, tai otettiin mukaan siihen tarkastelun nimi ja sitten ammatti. No sieltä sit alakoululaisten kanssa alettiin huomaamaan, että kyllähän eläinlääketieteen tohtori näistä voisi vois vaikuttaa pätevimmältä puhumaan kissojen D-vitamiinitarteista. Ja sitten saattaa näkyä ehkä aika vähän pienellä tuo teksti, mutta tässä viimeinen vaihe oli sitten tehtävä moniste, missä sitten oli vähän enemmän kuvattu näiden kuvitteellisten kirjoittajien näkemystä asiasta, ja oppilaat saivat sitten harjoitella tätä asiantuntijuuden arvioimista tästä aihepiiristä tämän, ikään kuin tämmöisen asiantuntijakortin perusteella, jossa oli näitä erilaisia tietoja. No, Sitten jos ajatellaan vielä lopuksi, niin, niin oppiaineen näkökulmasta muutama, muutama ajatus, tai eri oppiaineiden näkökulmasta muutama ajatus. Tässä on esimerkkinä terveystiedon aihepiiristä, eli energiajuomien terveellisyyteen liittyvästä harjoituksesta. Eli tässä oli sellainen tehtävä, minkä opettajaopiskelijat laativat ja toteuttivat siellä oppilaiden kanssa oli se, että he etsivät kaksi erilaista energiajuomia käsittelevää nettitekstiä. Toinen he toinen, toinen, toinen, toinen itse arvoivat luotettavaksi ja toisen vähemmän luotettavaksi. Sitten näitä tarkasteltiin oppilaiden kanssa ja harjoiteltiin juuri näitä, että katso, että kuka, on asiantu, että kuka on kirjoittaja ja mikä on hänen asiantuntemuksensa aiheesta, missä se on julkaistu, mikä on julkaisupaikka ja mihin se perustelee sitten se tekstisen ne väitteensä siitä energiajuomien terveellisyydestä. Eli konkreettisesti lähdettiin katsomaan, että siinä on tämmöinen niin elintarvinkoalan asiantuntija kirjoittajana tässä terveyskirjaston tekstissä ja toinen oli sitten tämmöinen blogiteksti, jossa sitten yksi äiti kirjoitti pohjaten sen tekstinsä oman, kokemuksiinsa oman lapsen energiajuomien käytöstä. Eli päästiin sinne evidensinkin tarkasteluun. Mutta huomattiin, että kyllä kutosluokkalaisten kanssa juuri tällainen, että kun, nämä on niin kuin helppoja asioita katsoa sieltä, että se on terveyskirjasto tai että se on blogiteksti tai että kuka on se kirjoittaja, mikä on hänen asiantuntemuksensa, mutta sitten tosiaan tuo tekstin tarkempi analyysi, kun mennään sinne, että mihin, mihin väitteisiin ja evidenssin perusteella, niin vaatisit vielä lisää lukemista, että yhdessä tunnissa ei pääse vielä kovin pitkälle, jos halutaan todella lähteä analysoimaan niitä tekstien sisältöjä vielä. No sitten viimeinen tekstiesimerkki mulla on tässä jos tämän vielä nopeasti voisin tähän sanoa loppuun, niin on maantiedosta. Eli tässä on esimerkkinä geomedia, eli maantieteellisen informaation esittämisestä. Ja tässä on Petteri Muukkosen laatimat kartat, joista tämä ensimmäinen kartta on sellainen, joka ei vääristä tietoa. Ja tässä on siis asiana väestön alueellinen sijoittuminen maapallolla. Kun taas sitten tämä toinen kartta tässä oikealla, niin se vääristää tätä tietoa sen takia, että siinä tämä väestön tiheys ei olekaan esitetty, onkin esitetty tämmöisenä absoluuttisena lukuna koko sen valtion ja kuvattu sen valtion rajat sen luvun mukaisesti, kun tässä tässä vasemmalla puolella se, on, se asukastiheys on esitetty niin kuin asukastiheys neljä kilometreittäin, jonka vuoksi tavallaan tämä vasemmanpuolemmainen karttakuva on oikeellisempi, aidompi ja luotettavampi. Eli nyt jos me mennään tavallaan taas siihen tiedon lukutaitoon, niin siinä sitten tosiaan tarvitaan sitä maantieteen opettajan asiantuntijuutta tällaisten tietojen niin tarkempaan käsittelyyn. Ja mä haluaisin lopettaa siihen, että tota, nyt jos ajatellaan äidinkielen ja kirjallisuuden kannalta, niin varmasti semmoinen syvällisempi tekstien arviointi, niin äidinkieli on se oppejan, jossa sitä aikaa ehkä sille on enemmän, mutta sitten taas äidinkielen opettajan ehkä se ammattitaito sitten ei riitä, jos me mennään hyvin pitkälle tällaiseen tiedon lukutaitoon eri oppiaineissa. Esimerkkinä vaikkapa juuri maantieteen tavat esittää tietoa. Varmasti jossakin määrin, mutta että, että tietynlailla jossain kohtaa tarvitaan se oppiaineen asiantuntijuutta mukaan. Ja äidinkielessä ehkä semmoinen oma niin kuin, oivallus, mikä mulle oli se, että pitkälti äidinkielessä ehkä on aina... Perinteisesti pyritty etsimään hyviä tekstiesimerkkejä, oikein sellaisia niin kuin oppikirjaesimerkkejä tietystä tekstilajista, ja Sitten niitä on tutkittu ja luettu ja tarkasteltu sen piirteitä. Mutta nyt sitten kriittisen nettilukemisen kannalta, niin ehkä äidinkielen voisi esittää sellaisen heiton ja toiveen, että myöskin tällaisia heikkoja tekstejä ja epäluotettavia tekstejä kannattaisi ottaa sitten tarkasteluun siellä äidinkielen opetuksessa. Joo, kiitoksia kaikille tässä